إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنا دلوقتي معايا برنامجين هم شغالين عندي على الإنستجرام بتاعي. قبل بس ما نعمل اي حاجة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد لو ما مش هيوصلك لك اي حاجة وعمل لايك للفيديو لو عجبك يلا اخش اول حاجة برنامج ده انا هسوبه لكم في الاسكريبشن تحت اللي عايز يحمله من ميديا فايربير على طول يعني خلاص واللي عنده مشكلة في ميديا آه التحميل داونلود انا نزل شرح اشترك في القناه عشان يوصلك الشرح ده اول لما ينزل على طول ماشي اول حاجه معانا البرنامج ده ثاني حاجه معانا البرنامج ده بصوا البرنامج انا مشغلاه عندي على الانستجرام اهو يلا اخش من الانستا اهو شفتوا يا جماعه انا عندي 311 لو خشيت على الانستجرام بتاعي هتلاقيه عشرين الا انا متابعهم بس يعني لكن ده عشان كنت مزود متابعين الانستجرام فايه هم زادوا فلو انت عايز تعرف برضو زيادة متابعين اشترك وفعل زر الجرس واستبر بقع الفيديو جاي خلاص يا جماعة طب يلا هو هو ده يا جماعة كان تشعمية كان تشعمية تسعة وتسعين المتابعين انا اصلا كنت بادئ بصوا يا جماعه ناقصين اهو ناقصين بصوا عحد فين كام واحد يعني بصوا اول حاجه البرنامج اهو هتكتب هنا البريد الالكتروني خلاص يا جماعه وهنا الباسورد و... ونكمل شرحنا يا جماعه احنا وصلنا لغايه البرنامج ده قلنا هنحط البريد الالكتروني هنا وكلمه السر ده يا جماعه ما حدش يقول لي في اختراق ولا هكر ولا اي حاجه من دي خلاص يا جماعه هنا البريد الالكتروني برده نفس الكلام وهنا كلمه السر هو دلوقتي بقى ما بحملوش ليه عشان يا جماعه انتوا شايفين اهو انا كنت شايل كام من البروفيل بتاعي بتاع الانستغرام خلاص انا هما دول بقى البرنامجين ودول اشد اهتمام انتوا هتحتاج تبقوا او يعني ما تنساش كده حلقتنا خلصت النهارده ما تنساش تعمل لايك للفيديو اشتراك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك بقى برنامج ايه اللي بيز الموقع او برنامج اللي هجيبه بقى المره الجايه شوف برنامج حلو ويكون بيديك متابعين زي اللي انا من يعني حلوين وعملهم طبعا الانستجرام وعمل لي لايكات على الصور والنهاردة حلقتنا خلصت وشكرا لمشاهدتكم لو عجبك الفيديو اشترك في القناة سلام